حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے ایک دن بیٹھے تھے تو ایک باپ اور بیٹا آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب ان کو دیکھا نا تو بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے تو وہ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ باپ اور بیٹے کی شکل جو تھی نا ایک دوسرے سے اتنا ملتی تھی کہ بس فرق یہ تھا کہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور بچہ جوان تھا بس اتنا فرق تھا باقی بالکل ایک جیسے باپ اور بیٹا حضرت سیدنا نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے تو جسس میں پڑھے کہ میں نے بہت سارے باپ بیٹے دیکھے ہیں تھوڑی بہت شکل ملتی ہے کوئی نئے نقش ملتے ہیں کوئی عادت ملتی ہے آنکھیں ملتی ہیں کوئی ایک آدھا جز جو ہوتا وہ ملتا ہے لیکن یہاں تو بالکل بھی ذرا برابر بھی ادھر ادھر کام نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ صرف یہ دے کر حیران ہو رہے ہیں کہ ہماری شکل ایک جیسی ہے آپ کو اس سے اگلی بات نہ بتاؤ تو آپ سن کے اور زیادہ حیران ہو جائیں گے حضرت سیدنا نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے فرمایا ہاں بتائیں تو وہ جو بندہ تھا اس نے بولا کہ میں نا تاجر تجارت کے لیے جاتا ہوں دوسرے قبائل میں جیسے پہلے طریقے ہوتے تھے تجارت کے لیے کاف لے جاتے تھے اونٹ پہ سامان لے کے جانا وہ سلسلہ تھا پہلے وہ کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اناج اکٹھا کیا ہوا تھا کافی سارا اور میں نے وہ لے کے جانا تھا اور وہ بالکل پک چکا تھا اور ادھر سے رب تعلیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ میری بیوی جو تھی وہ ماشاءاللہ امید سے تھی اور ان کا بھی وقت قریب تھا اگر میں اپنی بیوی کے پاس رہتا تو میرا نقصان ہو جاتا پورے سال کا اور اگر میں مال کے ساتھ تجارت کے لیے جاتا تو پیچھے بیوی اکیلی ہوتی تھی تو میں نے رب رابطہ پہ یقین کرتے ہوئے تجارت کا سامان باندھا اور چل دیا بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی تو بیوی نے پوچھا آپ تو جا رہے ہیں لیکن یہ جو آپ کا بچہ اب جا ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا یہ جب آئے گا تو میں کیا کروں گی اکیلی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ رشتہ دار بھی نہیں تھا تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ جب میری بیوی نے یہ بات کی نا کہ اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے وہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تو میں نے آگے سے اس کو بولا کہ میں اپنے اس بچے کو حوالے کرتا ہوں اللہ بس میں نے اتنا بات کی اور چلا گیا کچھ عرصے بعد اس سامان بکا میرا میں واپس آیا تو خوش تھا ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوگا تو اس کا یہ نام رکھوں گا بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا نین نقش کیسے ہوں گے خوبصورت ہوگا سفید ہوگا کیا ہوگا سوچتا آ رہا ہوں اور گھر پہ جب آ کے دیکھا نا تو حالات ہی کچھ اور تھے گھر کو تالا لگا ہوا تھا گھر بند تھا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ادھر تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں یہ کدھر گئی اس نے ساتھ والے ہمسایوں کا گھر دروازہ بجایا دی اور پوچھا کہ میری بیوی ادھر رہتی تھی کدھر گئی ہے تالا لگا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ تو چلے گئے تھے نا تجارت کے لیے تو آپ کے پیچھے رب تعالیٰ نے آپ کے گھر پر رحمت فرمائی تو درد زے جو ہے جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے نا یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کو سب نے یہ مانا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ دنیا کی سب سے سخت ترین درد ہے درد زی جو عورت بچہ پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے تو وہ ہمسائے جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ درد زی کی تکلیف کو نا برداشت نہیں کر سکیں اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تو آپ کا انتظار ہم کر نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ تو کافی لیٹ تھے تو ہم نے نا ان کو دفنا دیا کفن دفن سارا کچھ کر کے ہم واپس آ گئے تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ ذرا مجھے میری بیوی کی قبر تو دکھاؤ قبر پہ گیا وہاں پہ فاتح خانی کی کچھ پڑھا پھر واپس آیا پھر رات کو نہ دل میں کھنچاؤ پیدا ہوا اندر ہی نہ کشش پیدا ہوئی کہ دوبارہ جا اپنے بیوی کی قبر پہ تو یہاں تو حضرت دن کو کوئی نہیں جاتا وہ رات کا وقت وہ تو ہر بندہ ڈرتا ہے کہ رات کے وقت کیسے جائیں قبرستان لیکن کشش تھی کھنچاؤ تھا وہ نہ چاہتے ہوئے قدم اس کے اٹھے اور قبرستان کو چل دیا کہ اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے دوبارہ فاتح خانے کر کے تو وہ اب یہ سارا واقعہ نہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ میں جب وہاں پر گیا میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی قبر سے نا شعائیں نکل رہی ہیں جو اتنا بلند ہیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی عبادت گزار تھی نمازی تھی نماز پڑھتی تھی اس نے تو کبھی کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہوا تو پھر نہ چاہتے ہوئے کیونکہ رب تعالیٰ کو جو منظور تھا اس نے قبر کو کھودا پھٹے نکالے تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کا جسم جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اور سائیڈ پہ نا ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے قبر میں اب پتہ نہیں کب سے وہ بچہ وہاں پہ تھا وہ بیٹھا کھیل رہا بندہ بڑا حیران ہوا اسے جلدی جلدی اپنے بچے کو باہر نکالا سینے سے لگایا پھر اس کے بعد بڑا حیران ہوا اور دل میں سوال کرنے لگا کہ یہ بچہ اتنا دیر قبر میں کیسے زندہ رہا تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اے بندے جب تو جا رہا تھا نا تجارت کی غرض سے تو تو اپنے بچے کو حوالے کر کے گیا تھا ہمارے تو اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر کے گیا تھا تو یہ بچہ ہم نے صحیح سلامت تجھے واپس کیا ہے اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتا نا تو دونوں آج تجھے صحیح سلامت واپس ملتے ہیں تو صاحب اگر رب پہ توّّل اور یقین ہمارا کامل ہو جائے تو ہمیں دنیا دار کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے